نور عيوني يا عيسى يلي ساكن ببالي تعال وشوفني شحالي ميتاني من فرقك تعال الفرقه موتتني حبيبي ليش عايفني عليك الشوق ذابحني ميتاني من فرقك